فيلسوف لايف no نو بلاي باك إلا فاتك الفوت صعيب عليك الكامباك نفوس نطره فيك ورا طيبك. ماستناكش يا غير سير لايبر فوق البيت مكاجي الله يريك صوفا وشاط كتبان لي مديشارجي غنسالك بوانشاط راس العام في سالي كنساليهم دبشاط دايرك بالموجة راس الحربة حال شاط all oh now war but نلمزيكا نو ستاب هولدان البيت حاط رحنا هما الهوتسباط شنطة في ديسك خاطر كاع لي ما لي عيانو ما

غيب قابل سولو في بيتي كنت حاضر راسي ممبيش 50 50 يا إما نطيح ينطير ميزي سويرتي وما بسوقش للأخرين ماجسي سميتي حياتي جرافيتي في حد شريحنا ما كارداش لا ننسى تا كيم كارداشيل

سياط تسبقاش غير انا وياك وسط القاو شيري اللي كاين طالون خاصه الميزانيه ما كبرناش في الدار عشنا لا مزيريه صبرنا تحدينا القراية في الكليه يا لي دي بحالنا يستاهل ميداليه راني مع الدنيا ما كانجاوبش الكوكو حزاني شي شويه وانا ندير منو بوكو ما بغيش الارض في القمر بشي سكو اي ماسك في العقليه خاصني الماني وسوكو غنبدل ليك الديكور انا كاملين داكور يا مش غادي نولي انا البطل الباكور درنا في الرب الباكور

من لونفونس ولي ثلاثة ديال ليفاز كيميكوست داير موف واقي الشمعة في ليسانس سولو في إيزولاسيون مولو مخدم لاسيونس الزقا قرأت قررتنا نجيبو لوسنا لو في طافي التيليفون غاتلقاني مع لافامي الريسبيري فري فام ماكي خلينا تاء قدامي فيزي اوبجيكتوف قدامي صلو باقي اليوم مازال مازال غاتلقاني مقهوي في تافي افينيو شريحنا بكارداش باغي صوتك كين كارداشن وصيا تحس غير أنا وياك وسط

the ocean